Hola, som els xiquets i xiquets de Tercer B, de l'Escola Tomàs de Montañana de València i estem fent una campanya de moment dels hàbits saludables. Per això, volen compartir amb vosaltres uns consells per a cuidar la vostra salut física, mental i social. Recordeu, fer exercici esbo per a l'alcohol i la salut. Cal menjar de tot en la quantitat adequada per estar-se, creixer i tindre energia, sense abusar del xocolata i les llepolies. Una bona alimentació és font de la salut. En el teu temps lliure, fes un ús responsable de les noves tecnologies. Vosaltres mireu les etiquetes dels videojocs, l'etiqueta PEGI serveix per a distinguir ¿Qué chocs podemos utilizar? Y suposemos que no confiamos en las personas desconegadas ni en premios increíbles que claramente quieren engañarnos. Por cierto, ¿cuántas horas pasa a buscar a las pantallas? El máximo recomendado es perderse una o dos horas. Y recuerda que también es necesario jugar al tres cosas y dormir de horas al día. ¡Ya sabes! ¡Cuidao!